واخر يقول التهنئه في العيد اي عيد الاضحى وما فعله الناس من المصافحه او الالتزام او التعانق والرسائل بعد صلاه العيدين حتى ولو كانوا معا قبل الصلاه هل هذا اصل وان كان لذلك اصل فما هي الصفه الصحيحه؟ ما اعلم يا هذا اقول لا كانت صفه يهنئ بعضا تقبل الله من تقبل الله من ومنك الا قابله وصالحه قال تقبل الله منك اوعدوه الله اكبر هذا المعنى الاول بارك الله لك فديب أو تقبل الله الحمد لله منك كل ذلك نحن هذا لا بأس أما يعني المعاناة ما نعملها اصلا لكن العروس للناس ما بينها من التقابل وإلا سنتها أولى تك في أو الدعاء بالقبول عند اللقاء